אם נשאל מי הוא התא הכי מעניין בגוף האדם, ללא ספק הנוירון תא העצב יהיה בין חמשת הראשונים. וזאת לא רק בגלל שהתא הוא ל לכשעצמו, אלא גם בגלל העובדה שהוא בונה המוח ואת מערכת העצבים. הוא אחראי למחשבותינו, רגשותנו, ואולי גם לכל יכולת המודעות שלנו. ייתכן, והוא אחד משני התאים הראשונים הכי חשובים. אז קודם כל, בואו נתבונן איך תא העצב נראה. כמובן זה אינו דגם מושלם. Uh, כך לא נראים כל תאי העצב. Uh, ועכשיו נוכל לדבר קצת גם על איך שהתא הזה מבצע את המטלות שלו, שהן בעיקרן תקשורת. בעיקרון הוא מעביר אותות לכל אורכו, וזה ביטלות באותות שהוא מקבל. אם נצייר את העצב, נבחר צבע אחר. אוקיי, uh, okay, אז נניח שיש לנו כאן נוירון, או תא עצב. Uh, הוא נראה בערך כך. באמצע וממנה, טוב, לצא קודם את הגרעין, היא נזה הגרעין, כמו כל גרעין בתאים אחרים, וזהו סומה, שהוא נחשב לגוף תא העצב. ולתא העצב יש דברים קטנטנים כאלה שבולטים החוצה ממנו, והם מתפצלים ומתפצלים. אולי הם משהו כזה. אה, לא כדאי לברזה יותר מדי זמן אותם, יתכן שכבר ראיתם סרטוטים כאלה קודם. אה, השלוחות האלה מהגוף, מהסומה של תא העצב, הן נקראות דנדריטים, והן יכולות להמשיך ולהתפצל ככה. יש להם כל מיני פיצולים כאלה. ננסה לצייר את זה פה באופן סביר, למרות שזה לוקח קצת זמן. הנה, נעשה פה עוד אחד. הבנתם את העיקרון. אם כן, אלה הם הדנדריטים. דנדריטים. והם להיות... שום דבר בביולוגיה אינו קיים באופן תמידי, ליטים חלקים שונים של תאים שונים, מבצעים פונקציות אחרות. אז הם נוטים להיות במקום שבו תא העצב מקבל שלו, ועוד נדבר מה פירוש לקבל ולהעביר אותות, גם בסרטון הזה וגם בהבאים. טוב, אז כאן העצב מקבל אותות, זהו הדנדריט. כאן זהו הסומה, סומה פירושו הגוף, זה הגוף של תא העצב. וכאן יש לנו כאילו... תוכלו לכלוב שזה הזנב של תא עצב. הוא נקרא אקסון. נצייר אותו. תא עצב יכול להיות בגודל נורמלי של תא, למרות שישנו מגוון עצום, אבל האקסון יכול ארוך מאוד, או אולי גם קצר. במוח אפשר למצוא אקסונים מאוד קצרים, אבל ישנם אקסונים שיורדים לאורך חמוד השדרה, או שהולכים לאורך הגפיים, למשל אם נדבר על של דינוזאורים, לכן האקסון יכולת להיות באורך סנטימטרים. לא כולם הם באורך הזה, אבל הם יכולים להגיע לזה. זה קורה במקומות שעותות עוברים ברחק גדול. טוב, נצייר פה את האקסון, והאקסון ייראה כמו משהו כזה. בערך ככה. ולבסוף, האקסון מסתיים בקצה של האקסון, כאן הוא יכול להתקשר לדנדריטים אחרים או לסוגים אחרים של רקמות או שרירים, כאשר מטרת תא עצב היא לסמן לשריר לעשות משהו. אז בסיום האקסון נשנה סיומת של האקסון. הנה, כאן. שוב ננסה לצייר את זה הכי טוב שאפשר. בואו נסמן. זהו האקסון וזו סיומת האקסון. לפעמים תשמעו את המושג, אה, המקום בו הסומה, הגוף של תא עצב נוגע באקסון. לעתים הילוק. אז גם זה נרשום. הילוק, פירוש המילה, הוא גבעה קטנה או בליטה. היא מתחילה באקסון, אז זו היא הבליטה באקסון. אז בואו נדבר על האופן שבו האימפולסים מועברים. חלק חשוב באופן שבו מתאפשרת העברה הזו בצורה יעילה, הם התאים המבודדים האלה שמסביב לאקסון. אנחנו נדבר עליהם ככה בפירוט בהמשך, ואיך הם למעשה, איך הם עובדים, אבל רצוי קודם כל להבין את המבנה האנטומי שלהם. הם נקראים שוואן. הם מכסים, הם מהווים את מעטפת המיאלין, והקיסוי הזה שהוא מבודד נמצא במרווחים שונים בסביב לאקסון, הוא נקרא מעטפת המיאלין. כלומר, תאי שוואן בונים את מעטפת המיאלין. אנחנו נסרטט עוד אחד כזה, לכן אומרים תאי שוואן או מעטפת המיאלין. והרווחים הזה עירים בתוך מעטפת המיילין, פשוט כדי שניתן את, את כל השמות, וככה נכיר את האנטומיה של תא העצב. הם נקראים כשרי רנביר. על שמו של רנבי, רנביה, שלמה הוא, כנראה הוא, אולי הוא היה קטנים במקומות שאין מעטפת טוב, כפי שנאמר, רעיון הכללי הוא שמקבלים כאן אותות. עוד יותר על המשמעות של האותות, ואז מה שקורה לאותות, בעצם כל האותות מסתכמים כך שאולי יש כאן בדיוק אות אחד קטן ועוד אות אחד ועוד כאן, ואז יש אולי עוד יותר גדול כאן וכאן, וההשפעה של כולם יחד של כל האותות מתחברת והם עוברים לבליטה של ההילוק, ואם מספיק חזקים הם יוכלו לעודד, אה, לעורר פוטנציאל שיגרום לאותות לנוע למטה לאורך האקסון, ואז במקום הזה הם יכולים להתקשר דרך סינאפסות לדנדריטים אחרים או לשרירים. נדבר בהמשך על סינאפסות שהן יכולות לעורר דברים אחרים. אם תשאלו מה מעורר את הדברים האלה כאן, טוב, זה יכול להיות קצה הסיומת של אקסון של תא עצב אחר, כמו למשל במוח, או זה יכול להיות סוג מסוים של עצב סנסורי, כלומר חושי, זו יכולת על מקום בוחשים בטעם, לכן מולקולות של מלח יכולות לעורר אותו, מולקולות של סוכר או חיישן של מצב עקה. כך שזו יכולת כל מיני דברים שונים ואנחנו נדבר יותר על הסוגים השונים של תאי העצב בהמשך.